سأبدأ من هنا من رواية جميلة أقرأ عليكم من كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة لأحمد المستنبط وهذه الطبعة طبعة مكتبة نينوى الحديثة إيران طهران إنها الطبعة الثانية المصححة صفحة 13 في الصفحة الثالثة بعد العاشرة نقل الرواية عن كنز الفوائد وهو كتاب معروف للمحدث الكراجكي الروايه عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه من أن أبا حنيفة إنه إمام الأحناف من أن أبا حنيفة أكل معه أكل مع الإمام الصادقي فلما رفع الصادق عليه السلام يده عن اكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم ان هذا منك ومن رسولك عندنا في احاديثنا في الكاف الشريف وفي غيره من جمله اداب المائده اذا ما اتم المرء طعامه فمن جملة الآداب أن يحمد الله وأن يقول هذا من محمد وآل محمد وإذا أردنا أن نتكلم بدقة فهذا من فضل إمام زماننا أعود إلى الرواية من أن أبا حنيفة أكل مع الإمام الصادق صلوات الله عليه فلما رفع الإمام يده عن أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا منطق حوزة النجف منطق أحزابنا الشيعية القطبية منطق أصحاب العمائم على المنابر هذا هو منطقهم منطقكم أنتم يا أيها المعممون الذين تتابعون هذا البرنامج في النجف وغير النجف هذا منطق مراجعكم ما هم اكلوا وشربوا من تلك العيون الكدره التي نشا فيها ومنها ابو حنيفه وامثاله فقال ابو حنيفه يا ابا عبد الله اجعلت مع الله شريكا فقال عليه السلام قبل قليل قلت لكم إذا أردنا أن نتكلم بدقة فأن نقول هذا من إمام زماننا فنحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم وهذا العنوان ينصرف في أيامنا بشكل مباشر إلى إمام زماننا إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا هو منطق الكتاب والعترة الطاهرة مرت علينا الآيات في الحلقة الماضية من أن الله خير الرازقين هناك رازقون حقيقيون ورازقون ممدوحون فإن الله حين وصف نفسه بأنه خير الرازقين معنى أن الرازقين هم أخيار ولكن الله هو الاخير كلمة خير في أصلها هي من صيغ التفضيل فاصل الكلمه اخير على وزن افعل اهل العربيه يعرفون ذلك الله اخير الرازقين ولكن العرب اسقطت الهمزه لاي سبب من الاسباب لكثره الاستعمال للتخفيف مجاراه مع لغة الحجازيين لأي سبب من الأسباب فصارت اللفظة خير حتى لفظة شر ففلان شر من فلان يعني أشار فإن الهمزة قد تلاشت على أي حال ليس مهما هذا فالله خير الرازقين يعني أن الرازقين أخيار مثلما الله أحسن الخالقين يعني أن الخالقين هم على حسن ولكن الله هو الأحسن ولذا قلت لكم من أن الله حين قارن نفسه لم يقارن نفسه مع خالق الأصنام مع أن الله في القرآن وصف خالق الاصنام بانه خالق حتى فيما جاء في سوره المائده في الايه العاشره بعد المئه بعد البسمله فان الله خاطب عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فإن عيسى كان ينحت طيرا من الطين فإن الله سمى عملية النحت من عيسى ومن ذلك الذي يخلق الأصنام لأن تعبد من دون الله سمى الاثنين بتسمية الخالق مرت الآيات علينا في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد الكلام فيها الأمر هو هو حينما تحدث سبحانه وتعالى عن عيسى فوصف عملية نحت طير من الطين عملية صناعة طير من الطين على يد عيسى بأنها عملية خلق بعد ذلك عيسى كان ينفخ فيها و تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن فمستحيل أن الله سبحانه وتعالى يقارن خالقيته حتى بالخالقية التي مدعها فهنا في هذه الآية سبحانه وتعالى يمدح عيسى ويمدح خالقية عيسى لكن لا قيمة لخالقيته إنه يأتي بطين فيصنع تمثال طير وبعد ذلك ينفخ فيه فأين يكون وجه المقايسة بين خالقية الله للحقيقة المحمدية ولعظائم ما خلقت الحقيقة المحمدية وأين هذا الذي يقوم عيسى بخلقه لا وجه للمقايسة فإن الله أحسن الخالقين الخالقون مدحهم بالحسن والجمال لكنه هو الأحسن وإلا ليس من المنطقي أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بخالقين سيئين أو بخالقين مستوى الخالقية عندهم ضعيف كحال عيسى مع أن خالقية عيسى ممدوحة لكنها ضعيفة بالقياس إلى خالقيته سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون الخالقون الذين قارن الله نفسه بهم على مستوى عال من القدرة على الخلق ومن أنهم في أجمل ما يمكن أن يكونوا من هنا يأتي الكلام من ان الله احسن الخالقين ياتي متناسبا مع المنطق ومع الحكمه ومع البلاغه ومع الذوق ومع التقديس والتنزيه له سبحانه وتعالى والا فاذا كانت المقارنه مع خالقين سيئين لا يصح هذا الكلام لا تصح هذه المقارنه أو كانت المقارنة مع خالقين ممدوحين كعيسى لكن مستوى خالقيته ضعيف وضعيف جدا بالقياس إلى مستوى خالقيته سبحانه وتعالى فهو الأحسن لأنه هو الذي خلق هؤلاء الخالقين وهو الذي أعطاهم القدرة على الخلق وفي الحقيقه انما خلقوه هو من خلقه لانهم كانوا عله وتلك العله لخلق الخلقيات هي من خلقه سبحانه وتعالى بالضبط مثل ما يحدثنا ائمتنا من ان سجود الملائكه لادم لم يكن لادم كان لله صحيح أنهم سجدوا لآدم لكنهم سجدوا لآدم بأمر من الله فهو في جوهره سجود لله سبحانه وتعالى الملائكة سجدوا لآدم وفي الحقيقة هم سجدوا لنور محمد صلى الله عليه وآله الذي شع في آدم لكننا إذا ذهبنا إلى الجوهر العميق لهذا السجود هو سجود لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمرهم بذلك فهذه الخلقيات في الحقيقة هي من خلقه صحيح أن الخلقيات صدرت من الحقيقة المحمدية لكن الحقيقة المحمدية هي من خلقه الحقيقة المحمدية خالق في أعلى درجات الخالقية وفي أجمل ما تجلى فيه في ذلك الخالق من الجمال الإلهي لكنها في جوهر الأمر مخلوقة فهذا الخالق أعني الحقيقة المحمدية فهذا الخالق مخلوق من هنا كان الله احسن الخالق والامر هو هو في وصفه لنفسه بخير الرازقين وهكذا في سائر الاوصاف الاخرى التي ساذكرها لكم اعود الى الروايه فقال ابو حنيفه يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً فقال إمامنا الصادق ويلك إن الله تعالى يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هذه الآية مرت علينا وهي الرابعة وسبعون من سورة التوبة حين حدثتكم عن أن الإغناء من الله ومن رسوله الإمام طبقها على مصداق آخر وهذا يدلنا على أن الآية تتحدث عن مطلق الإغناء وليس في المورد الذي تحدثت عنه الآية في سورة التوبة فقال إمامنا الصادق لأبي حنيفة ويلك إن الله تعالى يقول وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ وقال أيضا إنها الآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة وقرأتها عليكم في الحلقة الماضية وقال أيضا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقال أيضا من نفس سورة التوبة من نفس الآيات التي قرأتها عليكم وقال أيضا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله باعتبار أن الإمام ذكر آيتين الآية الرابعة والسبعون والآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت بالضبط كالحالة التي تعيشونها يا أصحاب العمائم وأنا أطرح الآيات بين أيديكم فإنكم تتفاجؤون بهذه الآيات التي يمتلئ بها قرآننا حالكم كحال ابي حنيفه لماذا لان المنطق الذي يتحدث به ابو حنيفه هو نفس المنطق الذي تتحدثون به لان المنهج الذي تربى عليه ابو حنيفه هو نفس المنهج الذي تربيتم عليه لان الثقافه التي تعلمها ابو حنيفه هي نفس الثقافه التي تعلمتموها من مراجع النجف من حوزه النجف الحكاية هي هي أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى تدبروا فيها وانتظروا جواب الإمام صادق ماذا أجاب أبا حنيفة حينما قال فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما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 إن الله تعالى يقول وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ وَقَالَ أَيْضًا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ أَيْضًا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه بلى بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أنتم أشباهه يا مراجع النجف وأنتم يا أصحاب العمائم من وكلائهم من معتمديهم من خطبائهم أنتم في هذه الدائرة هذا هو حالكم ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها امير المؤمنين يقول الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر انتم تقرؤون القران من دون تدبر وحتى اذا ما تدبر احد منكم فيه بايه معطيات بايه مفردات يتدبر تتدبرون بحسب ما تعلمتم من مراجع النجف الذين نقضوا بيعه الغدير وفسروا القران وفقا للمنهج العمري مثلما يفسر الوائلي ومثلما يفسر خطباء النجف ومثلما يكتب محمد باقر الصدر وطباطبائي و, و, و على طول الخاط الجميع منذ زمان الطوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا على نفس هذا المنهج الأخرق الضال الإمام يقول له بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الرين هو القذارة الأئمة هكذا قالوا لنا من أن حديثنا يحيي القلوب من أن حديثنا حياة القلوب فإنه يزيل الرين عن القلوب مثل ما يزيل الصيقل الرين والصدأ عن السيف قلوبكم قد غطاها الرين هي بحاجة إلى حديث أهل البيت كي يزيل هذا الرين عنها هذا هو الذي أفعله في برامجي في قناة القمر فلماذا تحاربونني؟ لماذا تريدون القضاء على قناة القمر؟ لماذا تريدون قتلي؟ لماذا تشوهون سمعتي؟ لماذا تقفون فيما بيني وبين أن أوصل الحقائق إلى أشياع محمد وآل محمد إذا كنتم لا تريدون أن تنصروا الحق فلا تنصروا الباطل قفوا على جانب لماذا تنصرون الباطل لماذا تحاربون الحق إذا كانت الدنيا وشهواتكم وطلبكم للرئاسة الدينية في الدنيا اذا كانت بطونكم وفروجكم تضغط عليكم فلا تستطيعون ان تنصروا الحق فلا تحاربوا الحق لا تحاربوا الحق ولا تناصروا الباطل على الأقل حاولوا أن تجاملوا الباطل وأن تتقوا شره كونوا كالبهائم كونوا كالبهائم هذا أفضل حل لكم كونوا بهائم مثلما خاطب إمامنا السجاد العراقيين حين دخل إلى الكوفة بعد أن سبيت العائلة ودخل موكب السبي الحسيني إلى الكوفة تراكض الكوفيون يقولون يا ابن رسول الله مرنا بأمرك فماذا قال لهم الإمام؟ كونوا لا لنا ولا علينا بلهجتنا الشعبية العراقية اكفونا شركم خلصونا كفونا شركم كفونا شركم لا نريد نصرتكم قفوا على جانب أنتم بهائم فابقوا على حالكم يا أيها البهائم وأنا أقدم لكم هذه النصيحة كونوا بهائم لا تنصروا الحق كونوا بهائم تأكلون تشربون تتسافدون كالبهائم والحيوانات التسافد يعني الممارسة الجنسية تتسافدون تأكلون تشربون كالبهائم كالأبقار كالعمير لماذا تحاربون الحاق كونوا بهائم وحق الحسين هذه نصيحة مجانية صادقة لماذا تحاربون الحق دعوا الحق يتحرك بين شيعة أهل البيت علهم يعرفون عقائدهم الصحيحة علهم يتخلصون من ضلال مراجع النجا لماذا تحاربون الحق كونوا بهائم انشغلوا بطعامكم بشرابكم بممارساتكم الجنسيه ولا تقفوا في وجه الحق ما هم نفس المراجع يصفونكم بانكم بهائم هم يقولون عنكم بانكم بهائم فكونوا بهائم من دون ان تواجهوا الحق يا ايها البهائم الامام الصادق يقول لأبي حنيفة بلى بلى بلى قد قرأتهما وسمعتهما وهذا بالضبط هو حالكم وحالي معكم ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك لأنكم دائما تقولون من أين يأتي بهذه المعاني كيف يرتبوا هذا التناسق بين الآيات والأحاديث أنا لا أصنع المعجزات المعجزات يصنعها حديث محمد وآل محمد السر في حديثهم السر أنني أحاول أن أتمسك بدينهم وأنتم تتمسكون بدين أبي حنيفة وأشباهه فدينكم دين الشافعي ودين ابي حنيفه ما هو بدين علي وال علي هذا هو الذي عليه مراجع النجف منذ الطوسي الشافعي منذ سنه 448 وهم يتقلبون ما بين الاشاعره والمعتزله ياخذون منهج الرجال من البخاري وياخذون علم الاصول من الشافعي ويأخذون العقائد من المعتزلة ويأخذون الأخلاق والسلوك إلى الله بحسب ما يقولون من الصوفية من ابن عربي ومن الغزالي ما هذا هو واقعكم وكل الكتب التي في حوزتكم مصادرها هي كتب هؤلاء وقد تحدثت عن هذا كثيراً وبالوثائق والحقائق والدلائل والدقائق عدوا إلى برامجي إذا لم تكونوا قد اطلعتم عليها هذا هو حالكم كحال أبي عنيفة بلى بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها قلوب مقفلة، أتعلمون أين هي المفاتيح؟ المفاتيح عند الحجة ابن الحسن زرارة يحدثنا والحديث في الكاف الشريف هنا في الجزء الأول عن باقر العلوم ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعه للامام بعد معرفته المفتاح هنا الصناديق هنا والخزائن هنا والابواب هنا والمفاتيح هنا الى اين تذهبون انكم تذهبون الى ابواب النواصب اتحدث عن نواصب النجف انهم نواصب شيعه أتحدث عن المراجع البتريين في النجف الذين بتروا دين الله بتروا بيعة الغدير بتروا كتاب الله بتروا إمامة فاطمة بتروا ذكر علي من الصلوات الواجبة بتروا ما بتروا هؤلاء البتريون ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا برأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون زوال هذا الرين بحديث العترة الطاهرة حديثنا حياة القلوب حديثنا جلاء القلوب فإنه يجل الرين عن القلوب مثلما يجلو الصيقل الرين والصدأ عن السيوف هذه الحقائق بيّنوها لنا في كلماتهم أسألكم بالذي تعبدون لا أدري من تعبدون ما هي عقيدتكم في التوحيد لا أدري إنكم تعبدون كائنا متوهما من أوهامكم فانكم لا تعرفون التوحيد بحسب منهج العتره الطاهره لان حوزه النجف لا يوجد فيها توحيد بحسب منهج العتره الطاهره التوحيد الموجود في كتبهم العقائديه انه توحيد الاشاعره والمعتزله توحيد مسخ جاؤوا به من نواصب سقيفة بني ساعدة فأنا أسألكم بالذي تعبدون لا أدري تعبدون من بالذي تعبدون بالذي تقدسون أليست حالكم هي هذه التي تتحدث عنها هذه الرواية والله هذا هو واقعكم مو إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خير أنا واحد منكم ما أنا قد جئت من بلد بعيد ولا أنا من مذهب بعيد أنا واحد منكم كما قلت لكم إحنا أولاد القرية وكل او من يعرف اخيه نذهب إلى فاصل